الآن وحصنا يا هلا ويا مسهلا يا مرحبا، الهوى دينا المكان العالية، يا هلا يا مسهلا يا مرحبا، الهوى دينا المكان العالية، أم عبد الله وغناها الغالية، المحبة والسنة عنوانها، المحبة والسنة عنوانها، والله إنها في وصفها زانية، من هو وفي امتز لنا اليمين عبد الله وخالد الفخر ومحمد وبان دار الدرس ومحمد دار ابو حسام وبو عمر وابو أنس وحوم بدر وكلهم عيسو فخر دائم النهوم اطيب اثر دائم النهوم عطي باثر عقبرتهم عيمن وارقصوا من حالها المثالية بكل احوالها فارقة متميزة بافعالها فارقة في جميع اوقاتها مسامحة تشهدون طيبها بالكرم والطيب يعرفوننا المدايح والثنا من قسمنا قدموا كل ناس يا بسمنا قدموا كل ناس يا بسمنا شنو شل باللحن وارقصن يا سيدات الحسن كل من حولكم رزن كن وقفن يا الجميلات يا الخصار. كل من حولكم رزنك نوقف يا الجميلات يا نابع الدنار. يا جميلات يا نابع الدنار. يا هلا يا مسهلا ويا مرحبا للهودي للبكان العالية أم عبد الله ومنا الغالية المحبة والسنه عنوانها والله انها في وصفها زانية